Lain mukaan kunnalla pitää olla tietosuojavastaava, ja tietosuojavastaavan täytyy olla selvillä opetuksen sovellusten prosesseista ja niiden arvioinnista ja tarkastamisesta. Et rekisterin pitää kunnan homma on järjestää opettajille sellaiset työvälineet, jotka on tarkastettu ja hyväksytty, jotta he voisitte omaa opetustyötään tehdä turvallisin mieli.